Будин одноповерховий будинок з фундаментом з фундаментних блоків заглиблених у котлова на 1,5 метра і цоколем 1,6 метрів. Далі стіна з, білого, з білої цегли не простояла, це простояло 15 років без перекосів, потрібен зверху армопояс. А чого це ви мене таке питаєте Юрію? Армапоїзд не є обов'язковим елементом. Тут вже конструктор, який буде проектувати ваш будинок, який бачить всю вашу конструкцію, ці це ціліком, знає, де які йдуть навантаження, якщо є десь точні навантаження, там, або ще може, там, якісь навантаження, не знаю, там бокові якісь навантаження, да? ну, наприклад, там металева балку він там формує так, що вона буде дивитися в бок там, якось, там, або ще щось, не знаю тобто монолітний пояс не являється обов'язковим елементом це вже конструктор котру проєктує будинок він вже дивиться і вирішує треба вам чи не треба раніше ніхто ці пояси взагалі не робив Ну, взагалі не робив тому що арматуру достат було дуже важко ось навіть цемент дуже важко було ну, достати за, за ним ганялося тому мало хто робив ці монолітні пояса але я казав що коли рахуєте кошторис, то виявляється, що покласти цегляну кладку або зробити монолітний пояс різниця невелика по, по, по коштах. Там буквально пару сот доларів там різниця в загальному бюджеті. Але надійність конструкції в цілому вона вища голову, просто вища. Тому і дивіться, потрібно вам це чи не потрібно. Якщо по відмітках виходить так, що вам це не потрібно, ну то не робіть ви можете як мінімум заармувати кладку наприклад ну декілька ряди вкладки заармувати цього буде достатньо воно теж працює Ось, тим, тим паче якщо можна сформувати замкнутий контур теж буде працювати а якщо вам по архітектурі потрібно ще підняти ну то зробіть монолітний поїзд буде краще з одної піднімати цю відмітку. Тому тут треба дивитися архітектуру і конструкцію в цілому. І тоді приймати рішення. Зрозуміло? Сподіваюся.